شو صعبة هالتضحية لما المرة ترضى تعيش مع إنسان عم بيخونها ويعذبها وتضلها ساكتة كرمال تقدر تعيش ولادها، عم تتحمل وجع نفسي ما بينطاق ولا بينوصف وتضحي بأحلى سنين عمرها وتضيع شبابها كرمال تربي ولادها وما يعوزوا شي، لأنه لو تركته ما رح يكون عندها حدا يساعدها، ولا رح يكون عندها الإمكانية تعيش لحالها مع ولادها أو تصرف عليهم الله يعينها ويصبرها. ويلهمها تبلش تتعلم كيف تعتمد على حالها لتصير أقوى ماديا واجتماعيا ويكون عندها الحرية تقرر وتختار كيف تعيش